السلام علیکم ویلکم ٹو دی نیو بلاگ کیا حال چاہ رہے ہیں امید کرتا ہوں سب کیجیے سے ہوں گے آج بہت خوبصورت ویدر ہے تو آپ سے نئے بلاگ میں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے پارک لیکن یہ ایک چھوٹی سی چرنگی ہے اس کی اس کا ٹیکس جاتا ہے اور ہر وگہ اس کی مینٹیننس ہوتی ہے اور جو ٹیکس یہ لیتے ہیں وہ لگاتے بھی ہیں کوئی چوری نہیں ہوتی کے پاس یہ بالکل چھوٹا سا ایک ایریے بنا ہوا ہے یہاں آگے پارک ہے یہاں بچے آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اپنا کھیل کود کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں किसी भी छोटी सी आबादी के अंदर ना उन्हें ये पार्क लाजमी बनाते हैं बच्चों वच्चों के लिए ना कि वहां बच्चे लेकर आए शाम में वो बच्चे इन्जॉय करें इसी वजह से ये लोग इतने सेहत याब सेहतमंद होते हैं और ये सब चीज़ें में, इन एक्टिविटी में शामिल होता है बड़ी तेज़ बारिश हो रही है जी आज सुबह से ही बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है देखें आपको आवाज़ आ रही होगी देखें बारिश नीचे गिर रही है बहुत तेज़ बारिश आज जुम्मन कर दिन है बारिश देखें बड़ी तेज़ हो रही है मेरा मोबाइल गीला हो जाएगा ये है कि देखें अंदाज़ा हो रहा होगा किसी तेज़ बारिश है और मजा आ पानी रुक जाए कहीं पर देख सकते हैं ये है यूरोप सुबह बहुत ही बारा वेदर था और सडनली बारिश एकदम से तेज़ हो गई है आपको जैसे बताया कि अचानक बारिश स्टार्ट होगी और फिर हम लोग जहाँ थे हमने मुझसे प्लान किया कि हमसे ویانا مال کی جان ہے وہ آپ کو بتاتی کہ وہاں ویانا مال میں ہمیں کیا چاہیے اور جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں میں بہت ہی خوبصورت ویدر ہے ہلکی ہلکی بارش کے لیے اور کلاؤڈ ہے بالکل جو ہے نا یہ پہاڑوں کو چھپایا ہوا ہے کیا خوبصورت نظارہ ہے کیا بالکل کچھ نظارہ ہے آپ دیکھتے کے اور انجوائے کریں پھر آپ کو ان ملتے ہیں ویانا مال میں یہ جی ویانا کے بہت بڑے شاپنگ مال ہے اس کے اندر ہم لوگ آئے ہیں اور فرینڈس کی آپ کو چیزیں ملیں گی بہت اچھا بہت کراؤڈ مال ہے زارا میں چیک کرتے ہیں کچھ چیزیں چاہیے ہمارے پیارے خان صاحب کو کوالٹی لگی یہ چیک کریں جی ماحول آئے اور بھوک لگی یہ ہو نہیں سکتا مجھے تو بھوک لگی میں نے کھا سکوں گا چلے پزا کھاتے تو ویجیٹیبل پیزا آپ بھی ٹرائی کریں بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت ہی اچھا تھا yeah. تو جی ختم کرتے ہیں آج کا بلاگ یہیں پر آپ سے ملتے ہیں ان شاء اللہ میں جب تک اپنا خیال رکھیے گا پلیز لائک مائی چینل اور سو سبسکرائب اینڈ بی ہیپی